Bravo, Ni bravo. Nikoriš to to. Piščanje giros. Zato sem se odločil, ker se slišal od tvojih potvanjih in ker fantastično pašejo tvoja maknica. A to, da paovali si da to lede z res Ja malo sem mi sipala, samo tak sem hotal. E, veš kaj pa krakuma, to je perfektna šanca. imaš maš, maš za kuhno. Ja, ja, pa veš kaj, sva rekli tudi da v šmak se apršul, ka si roš še tok posušen. Posušen, kdo je posušen ti lega? Evo za giros potrebujemo ena embalažo. Naj bo kruhasta. Evo ga. Zdaj, zdaj pa pride. Dobro Pante moji, piščanči giros. Lično. A lahko, kjero mako mi priporočaš? Ja, jaz bi tudi začel krepit desert smoke, ne? Desert e, smoke? Ja. To je rumena, ne? Ja, zato ker, zato ker ste žitak dal v samo recepturo noter. Aha. A, pa odlično paše kar je pa kurkuma, gledaj, ne? Zato tole je. Zato ker ješ, če ne peče, ne jem. Aha, ja. tako je to. Ej, ti še peče? Ja. To moraš resno? Resno, resno. Daj, ja bi ti probal navadno papriko re? Kaj navadno papriko? Jaz bom probal tale čili. Evo, ha. da ne bo, da ne bo. Vdu rekel, da sem imel že, evo, Evo ga. Mate Boža. Sari, to je bilo, da Mama, mama bilo, da je bilo, da je bilo, je bilo, da je bilo, da je bilo, je bilo, da je bilo, Ampak kaj, kaj, kaj si odnesel tega? Če mogu mogel opisati eno stvar? Veš kaj, dobro sem res eno usneno kožo, bi rekel, pa je ne ful močne delovne na navade. To je bila tovorna ladja, da se razumemo, to ni bila turistična ladja. In to je bilo pač 200 metrov, a, 200 metrov dolg kup rje, uh -huh. na katerim je bilo 25 dedov. In drugi najstarejši je bilo star tako 40+, plus. jaz sem bil star v 18. In z njimi sem pač prežival ta svoja najstniška leta, takratno začetno. Ja. Fanta, kak se vam zdi hrana? Uh. Um, za me, za maj, pa je me bila še malo bolj šarf, ampak za nek mainstream pa mislim, da si lepo htropil, no. Lepo se začuti kari, kurkuma, lepo se upada z, z piščancom, um, lepo, lepo je to tale barbecue flavor, mislim, da si super naredil, no. Menje šeč, menje šeč, Po Tvoje makice lahko vedno dodaš, ampak osnova je perfektna, taka mm. zelo, meni se tudi taka politna jed. Kje se pa dobijo tvoje omake? Ja, v bistvu zdaj že moram reč, da sem kar vesjale, da že kar nekaj let sodelujem z v lojtrce domačih, pa da v bistvu se bojo na voljo zdaj v vseh Lidlji, ne ponovno, uh -huh. tako da ja, tam jo dobite. To bo pa direkt za tale, za tale giros, pa za barbi ki sezono, ki je zdaj predvrati vrhunska sedeva. Tako da, če hočete probat te omakice, seveda, v Lidl, lojtrce domačih, pa jih probajte. Gledajte nas, lajkajte, pa širajte. Vse veste, če širajte, ste boljši človka. Bafe iz Polivita. Zdravo! Zdravo, zdravo!